Привіт, друзі, ось показую такі ножиці, купив, треба було для дому, для господарства, це ножиці Зінгер, я не рекламую, я просто кажу, що купив, якби були українські ножиці, я б купив українські, але сподобалося і купив, я не рекламую, так, фірма Зінгер, вона відома, відома фірма Зінгер, Просто, просто береш і відчуваєш, як витвір мистецтва. Це ножиці і для волосся, і для тканини, і для бумаги, і для папіру. Е, Взагалі-то вони для манікюра написано, але можливо ще і в перукарні вони використовуються, можуть використовуватись. Три роки гарантії та тестовано відповідно до німецьких стандартів. Дуже приємна річ. Різати бумагу, різати папір, картон. Мені подобається. Що можу сказати? Хочете купляйте, хочете користуватися своїми, хочете користуватися іншими фірмами. Мені подобається. Три роки гарантії, європейські стандарти, все нормально. Всім добра, дякую за увагу, на все добре.